بسم رب الكون خلاق البرية رازق الانسان من خير وفضايل بعدها مبروك وانتي لك تحية يا منيرة اللي لها كلها المثايل بسم رب الكون خلاق البرية رازق الانسان من خير بعدها مبروك وانت لك تحيه يا منير اللي لها كل فقط وحصري على زفات اللحن العروس، طلب الزفه كامله بالاسماء، الاتصال على صفر خمسه، وسبعه، تسعه ساعات، خلق ساعات، تسعه من بعدها مبروك وانت لك تحيه، يا منيره كل المدايم، على ألف مبنك وعسى الفرحة هنية والله هنيك يا بنت, بنت الحمايل يا منيل الشعر يهدي هدية واستوى الهاجس وسيفي بدع الجزاير ألف مبنك وعسى الفرحة هنية سنة والله هنيك يا بنت الحمايل يا منيل الشعر يهدي هدية واستوى الهاجس لا كل الاماني وانا وايد ناجحه متخرجتنا الجامعيه والشهاده خير سمع سمع برهن ودنايل إجتهادك في محله يا بنيه كسبت كل الاماني ولا وايد ناجحه متخرجتنا الجامعيه والشهاده خير برهن ودنايل بسم الله والكون اخرنا قامت امكم عن الحر الندي يا عسل توفيقك فلو دايم الجبل جزيلة يا يا همجية كاسب سعد راعي رب يرزق اللي على القمه همجية لم في كل الوسايل سعد راعي رب تحية يا منير اللي ما كل سكايب، والله انه يبعده عن كل سيّة، والله انه يرحمه ضرب الفاعيل يا منير اخواني كلي بالحمية اشهد انهم عز لو جت الصماي، والله انه يبعده عن كل سيّة، والله انه يرحمه درب الفعايد، يا منير اخواني كلي بالحمية اشهد انهم عز لو جت الصماي والله انه يبعده عن كل سيه والله انه يرحمه ضرب الفاعيل يا منير اخواني كلي بالحميه اشهد انهم عز لو جت الصماي والعليل نبتك في كل هي يحتمون الدار تستحب <تصفيق> بس ألف هل وعسل فرحه هنيه ولك تحيه من خواتك انا صايم هي